Для самого Сергія Риброва це мабуть моя суб'єктивна точка зору, але це передусім досвід, він дуже важливий, тому що, наскільки відомо, він сам в інтерв'ю сказав, він хоче починати з самих низів, як тренер взяти команду і починати і тренувати з самих низів, команду виводити аж до Англійської прем'єр-ліги, тобто він хоче такий обрати шлях. Але те, що в нього є можливість зараз, вже без Олега Блохіна, зараз цей сезон, який ну, в ньому все вже втрачено. Ну, Ну, хіба що поборотися там якось за третє місце. От єдиний такий мотивація, стимул. І то поки що якось так не дуже воно все виходить, тому що команда реально в дуже розібраному стані. А, в будь-якому разі це просто найголовніше, на чому, на чому я хочу наголосити, це досвід для Реброва. Попрацювати із київським Динамо, із а, Грандом самостійно і потім вже десь, можливо, а, Після завершення сезону він щось із цього досвіду візьме вже в своїй самостійній роботі. Якщо він реально хоче почати із самих низів і свій шлях турувати собі, от якби сам, я лише можу побажати, я думаю, як і більшість українських футбольних вболівальників, та й не лише вболівальників, а й там, експертів, побажати лише успіху Сергію Руброву. Тому що, якщо він цього хоче, і якщо він дійсно ще й знає, як як він це буде робити і наскільки це складний шлях, то цей досвід йому наприкінці сезону в Київському Донамі він знадобиться, я думаю. Він неоціненний буде.